چلو جی اب یہ میرا ایک ہم تو ہو گئے فنشڈ تو یہ میرا ایک ساتھی رہ گیا تو بھائی آگے نہ جانا آگے نہ جانا وہاں پہ بندہ ہے بندے, بندے دو بندے ہیں دو بندے ہیں جی جی جی اور مار دیا اچھا پیچھے پیچھے پیچھے تو اب ہمارا ایک ہی ایک ہی بندہ رہ گیا یہ کوئی ہے بنگلہ دیش کا بہ ہمیں کیا ہے ہمارا ایک اور دوست ہے اس بنگالی کو کہاں پہ رکھ لیا ہے یہ دیکھ جی ہمارا کرنے والا ہے. چار تو گیا ہوں <laughs> पढ़ी इसके ऊपर चढ़ी इसके ऊपर चले जाओ ये जो नहीं है ऊपर पहाड़ी सी बनी हुई है लेट जाओ इसके ऊपर लेट जाओ या बैठ जाओ लेट जाओ बल्कि वहां पर ठीक रहेगा नहीं पीछे और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इनशाला यूट्यूब पे चलेगी ये वीडियो डिनर करना है, अभी। है, है मारो है दो पीछे हटज पीछे हो जाओ वो बंदा खड़ा है, थे थे है। ये। जी, जी हो गया वाह महाराज शेर जीत गया जी जे